הפתרון שלי בשבילכם הוא יחסית פשוט כמו כל הפתרונות הטובים. לתכנן את הצילומים שלנו לשעות של אחרי השקיעה. למקרה שלא ידעתם, אחרי שהשמש שוקעת, נהיה חושך. אם נהיה חושך. חשיפה ארוכה. זה אחד מהטכניקות של שלדעתי, אחים טורפות בכל העולם הזה של צילום. הקסם הזה שיש בצילום להראות לנו דברים שאנחנו מכירים, בצורה בלתי שגרתית, בדרך שאנחנו לא מכירים, נמצא כאן במלוא יפרתו. בסרטון של היום אנחנו הולכים ללמוד איך אפשר לעשות חשיפה ארוכה עם מצלמה, עדשה וחצובה בלבד. אם תישארו איתי עד סוף הסרטון, אני אשתף אתכם בשתי טיפים שלקח לי שנים ללמוד וכדאי לכם להישאר. לא הצגתי חשוב להגיד שברור שגם בלילה אפשר לעשות חשיפות ארוכות, ברור. אבל לעשות את חשיפות ארוכות ועדיין להצליח לקבל פרטים בשמים וצבעים בשמיים, זה לקחת את הדברים שלנו לרמה הבאה. לאלו מכם שזו פעם ראשונה שהם איתנו בסרטון, והם לא רואו את שאר הסרטונים, חשיפה ארוכה בעצם מתייכסת לתמונה שמצולמת במהירות טריס יחסית נמוכה. כמה נמוכה? יכול להיות שמינית, יכול להיות שנייה, ויכול להיות 30 שניות ויותר. בגלל שאנחנו משתמשים במהירות טריס נמוכות, הדבר הזה מצריך מאיתנו ומחייב אותנו, להשתמש בחצובה כדי למנוע רעידות, וכדי לקבל תמונות חדות. לחשיפות ארוכות יש שתי שימושים מרכזיים. אחד, זה להצליח להתגבר על מצב שיש לנו תאורה חלשה, כמו בלילה, ועדיין לקבל תמונה איכותית, בזכות זה אנחנו שומרים עלי הסוב נמוך. והסיבה השנייה זה בעצם ליצור את אפקט המריחה. זה הסיבה שלשמה נתכנסנו כאן היום. בעצם אפקט המריחה... נוצר כאשר יש תנועתיות מסוימת בפריים שלנו, ויש אובייקטים בפריים שלנו שהם זזים, ותוך כדי שהתמונה נלקחת, הם בעצם נמרכים על גבי התמונה שלנו. האמת שאני, וואלה, ממש מתרגש שתפתכם את השיטה הזאת, שאנחנו הולכים לדבר עליה היום, כי... כשלמדתי את הטכניקה הזאת של חשפות ארוכות בתחילת הדרך, ממש סקרן אותי איך אפשר לעשות דבר כזה, מבלי לקנות עכשיו פילטר אנדי באיזה אלפיים שקל. <laughs> אז... אני לא רוצה להגיד שהם צאתי את זה לבד, כי אני בטוח שיש עוד אנשים שמכירים את זה, אבל אני ללא ספק הם צאתי את זה לבד. <laughs> כמו שלמדנו במשולש החשיפה, אנחנו לא יכולים פשוט להכניס מלא אור למצלמה שלנו בשום דבר לא יקרה. אני משתמש במהוריות טריסט נימוכות, במצבים כמו למשל אור יום, אני חייב איכשהו לפצות על זה. <laughs> או שאני יורד את שלי, או שאני אסגור את הצמצם. בגלל <laughs> <laughs> <laughs> <את הצמצם> <laughs> שבאור יום יש לנו בעצם אור מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא נוכל לעשות חשיפה ארוכה בלי אנדי פילטר, בלי איזשהו פילטר שיחסום חלק מכמות האור שנכנסת למצלמה שלנו, כי אחרת פשוט אנחנו נקבל תמונה שרופה שיש בה יותר מדי אור. הפתרון שלי בשבילכם הוא יחסית פשוט כמו כל הפתרונות הטובים, לתכנן את הצילומים שלנו לשעות של אחרי השקיעה. למקרה שלו ידעתם, אחרי שהשמש שוקעת, נהיה חושך. אם נהיה חושך, <laughs> אז כמות האור שנמצאת בחוץ, בחוץ, קטנה. ובגלל שהיא קטנה, אנחנו בעצם נוכל להשתמש במהרויות טריס יותר נמוכות, זאת אומרת, יותר זמן של תמונה, וליהנות מהאפקט הזה של המריחה, מבלי שנצטרך להשתמש בפילטר של אנדים. אחד הדברים שלדעתי, הכי יפים בחשיפות ארוכות, הם בעצם תנועות שנמרחות. לכן הגענו פה לחוף באשדוד, אני לא יודע אם אתם רואים במצלמה, אבל יש פה קצת אבנים כאלה לקראת הזה של החול, והאבנים האלה ברגע שהגל עולה עליה עליהם יוצר בעצם תנועתיות כזאת יפה וקווים שנוצרים תוך כדעת תנועתיות שאני אוכל בעצם להשתמש בהם בתמונות שלי ובתקווה שיצא לנו משהו יפה, שנוכל להתלהב עליו ביחד אז yeah. מקווה שאתם מוכנים. עכשיו ג'ורג'י יעזור פה עם כל הכיף yeah. יפה yeah. <laughs> אוקיי, okay, מה שאני רוצה שתראו עכשיו, אנחנו נמצאים ב-IASO 100, צמצם 22, ואחד חלקי שלוש של שנייה. בחיים לא היינו יכולים להגיע לאחד חלקי שלוש של שנייה, והחסיבה שלנו תהיה טובה, אם עלינו אור יום ועלינו מלא אור בחוץ. לכן השיטה הזאת יכולה לעבוד רק כשכמות האור בחוץ קטנה. אני אורך פה את שלנו ויש משהו ששרחתי להגיד לכם בחוף, שהוא גם טיפ נהדר בשבילכם, בחיים לא מצלמים ככה עם ידיים חשופות, במצלמה על חצובה. אנחנו נגרום לרעידות והרעידות האלה יגרמו לתמונה שלנו לא להיות הכי חדש שאפשר. כאן רק רציתי להראות לכם את הטכניקה. אבל בשביל להוציא את התמונה שלנו, הכי חדש שאפשר, כשהמצלמה שלנו הלחצו בה, יש שלוש אופציות. אופציה הראשונה זה לשים את המצלמה שלנו על טיימר של שתי שניות ואז לצלם. קצת קשה עם של טיימינג, אבל אפשרי. אופציה שנייה זה לעשות חיבור בין המצלמה לאפליקציה שיש בטלפון, ולהשתמש דרך בדרך הטלפון, לעשות, אה, כזה, ללחוץ על הקליק. אופציה שלישית זה להביא בעצם טריגר חיצוני, זה כמו שלט, ואז פשוט נוחצים. בואו נמשיך. אנחנו חכים לעגלים. אולי אני אסביר להם בינתיים? זה יהיה ביוטיוב. כן. כן, תעבורו, תודה. אין עליכם, תודה. הנה זה בא, הנה זה בא. הנה השעות, הנה השעות, הנה יואו! וואו! <laughs> טיפ ממש חשוב בשבילכם חברים, אם יש לכם מייצב במצלמה, ואתם שמים אותה חצובה, תמיד לחבות את המייצר. מה שקורה זה בעצם שהמייצב המייצב מנסה לייצב משהו שמיוצב, <laughs> וזה בעצם עושה את הפעולה הפוכה, כי הוא גורם בעצם לרעידות, וחוסר חדות בתמונות שלנו. אוקיי? ממש חשוב, תזכרו. תודה, רבה. <תודה, תודה רבה. תעשו <סאבסקרי ביוטיוב> וואו-הוא! לסיכום! אפשר לעשות חשיפות ארוכות לבד, בחלונות זמן קטנים של אחרי השקיעה, או לפני הזריחה. אני מקווה שנהנתם מעוד סרטון שנוצר בהרבה אהבה, ונתראה בסרטון הבא. עד אז, שמרו על הניצוץ, ‫תודה רבה לג'ורג'י היקר החתיך ‫שפנוי, חברות, שלחו לו אותה כבר. <laughs> רבה, עוד סרטון, אהבה. ביי, <laughs>